L-am băut și cafeaua Îngânând în domajor Nu am din suflet Învățând cum să cobor Mă lovisem într-o tâmplă vis era al Se-i făcea ca să nu mai pot să-ți Ca să nu mai pot să și spunem că nu-mi Și-ți cu glas ori Oripam cu semn de suflet Mă priveai ca pe-un festin Și m am mai jălit puțin N Am fugit din visul sumbru, oh, O, ce jala Începul Înceapul Cine fac clipa să dispară, știi cum sunt cu două pula alba albă, alta neagră, mi-a spăl puțin cu rouă și mi-au zburulat Nu vii